لا لا لا لا يا لا لا لا لا ما هو بحب الدلايف للحب شرع ونظامي صدق <تصفيق> المحبه شروعه ما هو بحب الدلايف يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قلبي وقلبه نايف حلفت من صاحب وصل العين وهجابة حركت نبض القلب ونبض شريانه يا لا لا لا لا هرجت ولي في تزل لا هذه حلات المحبة وهذه هذه باق يا لا لا لا لا طبعا ولد كم ناصحتك من الهجران وانت تحدى له لا لا لا لا لا ولد ربه كان الشيب ما فكري يجيني ولد يا حليل الذي قد شاب ما حصل له لا لا, لا لا لا لا وجماله اعشق الزينة واعشق دينا جواه جمالا حداد قابه وين شدعانه قالو قريب يا اهل يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا عدت بلا من بعدين بن على المال هلا وبلسحمه يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما هو بحب الدلايب للحب شرع ونظامي صدق المحبه شروعه ما هو بحب الدلايب يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قلبي وقلبه ولايب حلفت منشا صاحبي ما حب يا ضي شريانه يا لا لا لا لا لا هرجوا لي في <تصفيق> تزلل ما يضي وحده بقى غير فنان ما لي هرجا يا لا لا لا لا لا جيتني الوارته يا صاحب وبديك روح هذه حلات المحبه وهذه الغلا والشوق الك والفروح غيرك من الناس